דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. סדרה של סיחות, סדרה של מפגשים, הרפואה החדשה. רפואה תעתיד, הרפואה האולטימטיבית שאתה מבי. מה היא של הבשורה שלה? יציאה ממעגל החולי. איך? יציאה ממעגל החולי. גפורה גילה היום מנהלת אותך בתוך חולי. אתה לא יוצא מהחולי, אתה מנועל בתוכו. הרפואה חדשה אתה יוצא ממעגל החולי למעגל הבריאותי הבא שלך, אתה עושה בעצם קפיצה, כשאתה מצליח לצאת ממעגל החולי שלך, אז אתה באמת הולך לבריאות אמיתית. דוקטור מצחק דרימה, תודה רבה לך על הרעיון הזה כחלק מסדרה של שיחות כאן בקונטנט אונאו. תודה רבה. שמחה.